احلى عريس احلى محمد علاوني الله هذول خليهم بعد عنا يا سيدي عبد القادر قول اسم الله يا الله محمد الزين شب محلا من الله يا زين وعين بسم الله وما شاء الله محمد الزين شب محلا من الله يا زين وعين ما جرى محمد الزين شو بمحلا من اراد وعين حامل الغالي على غبالي، تغني إلو موالي بأحلى تلحين، حمل صورة الغالي على قبالي تغني إلو موالي بأحلى تلحين، وقفونا للعب ناري شوي، كل ما فيها عند المنصة، تغني إلو للغالي يا موالي طوالي ارتجالي بأحلى تلحين طوالي ارتجالي بأحلى تلحين ذبحتونا بدخنه عند المنصة يا جماعة والله ليش هيك كثير كتير علينا القمار رجعنا من بعد الغياب زينة <تصفيق> كل البشر مالي غيرك أحباب يا هلا محمد الزين غالينا غالينا كل الأهل محتبلين بأجمل ليالينا عندو عمامة وعندو خوال ورجال ونيالو يا محلى على استقبال غالي على غوالو ديني ديني ديني ديني, ديني ديني ديني ديني ايوه أوه. أحلى منتصر أحلى عدنان نور يا حبيب حبيبي محمد الله الله أحلى محمد عبد المنعم انا برجال ابو زياد اجاويد اجاويد شوفوا الشباب ما احلاهم ما احلاهم ما احلاهم العريس ناور يا محمد الله كل الاهل كل الناس بالفرحه معانا محمد جولة الاعراس تزود هانانا طل علينا المزيون غالينا غالينا محمد الشاب انحانا وانا نحطه بعينينا الله الله على ون محمد اسمه مخلد بقلبي مكتوب الروح مجدد على ون محمد اسمه مخلد جوا بقلبي الروح مخلد غالينا غالي نغالي قمر عقبالي برقص وبايده صورة الغالي برقص وبايده صورة الغالي يا محمد والله نورت نورت نورت نورت الله. الله انا بن والجرار احلى برضه انا بالنسائي اللي بيحب محمد الفوق يعلي الايادي قلبي بوجوده يسعد حبيب الغالي نادي اللي بيحب العدلاني يعل الفوق الايادي بتحبلي حفلي ما شاء الله مثل العادي والزيادي جراري جراري عالوني وجراري هو خوال ومخوال يا عيني يا لداري هو يدري اللي مش داري هلا <تصفيق> بابو فؤاد هلا بنا والبركه يا ابو فؤاد والبرك والبرك والبرك <تصفيق> على راس على راس الله الله احلى جو احلى جو يا محمد الله المنصه يا جويد خففوا عن المنصه إلا لا غالي ولا الغالي ولا محمد عالي ولا غالي للغالي الغالي وللغالي ومحمد على بني غالي يا ديالي بمحمد وبمحمد يا ديالي يا ديالي دي. بمحمد وبمحمد يا ديالي دي. غالينا الغالي غالينا أو الله يسلم غالينا جميلة محمد قمر ما شاء الله وبنوره مضوي علانا على محمد بنا البنا وعلى البنا ومحمد راتو يتهنى اعطونا منصة يا جويز الله يخليكم بطلنا نسمع صوتنا دلال محمد تدلل الدنيا ثاني وانتهى بالاول ستة دلال محمد تدلل الدنيا ثاني وانتهى بالاول محمد نيالو في كونيالو غالي عمامو غالي ع اخوالو كل البلد قال عرجالو ستة دلال محمد تدلل الدنيا فاني <تصفيق> وانت بالاول بالاول يا جويل اصحاب المنصه جويد. ها شايف, شايف. اسم الله قولوا له الله المنصة ابو <تصفيق> رضا ايوه يا معلم اعطوا <تصفيق> مجال لكاميرا التصوير يا جويد الله قبل فارح فندقلين نادي جأسر والباشير لعجة وآهاليها لسلطان سلطان ولا شاهين بصوتي لا غنيعة عن عيون العجاوي قال علنا العجاوي قلبي هاوي يا سامر بالرضا قلبي هاوي قلبي هاوي ابو محمد عبد المنعم هاوي ايوه هاي والله بركه والله بركه صلوا على النبي الله على النبي منور يا محمد منور الله ألب قضاة المحاكم أهلا بالقضاء أهلا وسهلا بيهم تعيون مجلس القضاء الأعلى مجلس القضاء <تصفيق> غني موالي أهل الميازين وأهل العدالة مجلس القضاء غني موالي يرجع للميزان واهل العدالة أهلي وأحبابي هلا برحابة لأرجع للقضاء أهل النيابة لرجال للقضاء أهل النيابة النيابة لعيونكم في الراعي وزدت الظهر وزدت الظهر على العين الله أنا بتغيب الله يعطو مجال لكاميرا المصور عشان الخوط يا جويل يعطونا مجال الله يخليكم